Чергова остання сесія цього року в обласних депутатів, про що прозвітувала голова Ради. Затоплює фекаліями. Підвал Хмельницької багатоповерхівки регулярно заповнюють нечистоти, що кажуть мешканці та комунальники. Розписані військові шоломи та гільзи від куль. У Хмельницькій художній школі відкрився благодійний ярмарок, що можна встигнути придбати на розпродажі.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 Станом на 7 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 92 тисячі 740 російських військових. Противник втратив 2935 танків та 5 тисяч бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1923 артилерійські системи, 395 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак. 601 безпілотний літальний апарат та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн 4526 одиниць, спеціальної техніки 163 одиниці. За 287 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети.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 Якщо ви були в подвалі, то ви бачили, скільки там то багнюки, і там ще вона воно все в хату йде, і та багнюка, все дихає то на першому особиному етажі. Аби позбутися цвілі у квартирі довелося робити ремонт, розповідає Анатолій. Всі кімнати були в цвілі, людей сто процентів цвіль. Бо я з цієї цвілі ледве виліз. Я ж то все грунтував. Е,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 40 жителів області з 1 грудня звернулись до органів Пенсійного фонду Хмельниччини, щоб подати документи на призначення субсидій. Про це розповіла заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Юлія Ковальчук. З 1 жовтня органи Пенсійного фонду вже здійснюють виплату субсидій, які були призначені органами соціального захисту. З 1 грудня спеціалісти вже забезпечують прийом заяв на призначення субсидій та Якщо брати сам механізм призначення субсидій, порядок призначення субсидій, перелік документів, які необхідні для субсидій, то в даному випадку тут нічого не змінилося. Єдине, що спеціалісти пенсійного фонду раніше не призначали субсидії, і тому ця ділянка роботи для нас нова. Людина також може звернутися через портал «Дія». Через також ще одна електронна точка – це через веб-портал пенсійного фонду подати документи. Людина також може звернутися поштою. Єдина зміна, якщо раніше вони поштою направляли документи до управління соціального захисту, то на сьогодні треба документи направляти до органів пенсійного фонду. Викладачка живопису Хмельницької художньої школи Марія Барабаш тримає в руках військовий шолом з передової. Мисткиня перетворила його на сувенір, розмалювавши петриківським розписом. Тут наша червона калина і снігорі. Працювала я над ним, робота десь два дні, акриловими фарбами, покритий лаком. І, можливо, хтось якусь організацію, можливо, для дому придбає собі цей шолом, щоб було ну, нагадування, що в нас була така зима. Розмальований військовий шолом можна придбати на благодійному ярмарку, який організували у Хмельницькій художній школі. Усі представлені тут товари виконані вручну, розповіла директорка закладу Лідія Нікітюк. Є ялинка, на якій представлені іграшки ручної роботи, які робили наші учні. Є кераміка, яку теж розписували наші учні. Багато представлено картин, якихось ручних серветок мотанок, іграшок. Я неодноразово бачила відео евакуації з гарячих точок. Те, що я переглядала, був жах, але я була вельми здивована, як мужньо. Під обстрілами рятували людей, та і не тільки людей. Хмельничанка Єлизавета Зубко читає рядки з власноруч створеної листівки. Її, розповіла, намалювала в день визволення Херсону. Писала я те, що було в мене на душі, те, що я бачила і те, що я хочу передати. Частину робіт для благодійного ярмарку принесли волонтери благодійної організації Хмельницький армія Сос. Нам художники приносили свої роботи, також і дітки, і дорослі прикраси. Ми також зробили ось такі еко-сумки, роздрукували футболки з різними патріотичною символікою, також прапори були, кульки. Показують покупки з благодійного ярмарку хмельничанки Валерія Драбчук і Аріна Мороз. Сьогодні купила таку шапочку, мені і колір дуже сподобався, сама колись хотіла таке зробити, але ніяк руки не доходили. Купила всього за 20 гривень. Я придбала сьогодні браслет, який мені сподобався, кольори патріотичні, красиві. Кидає гроші до скриньки хмельничанка Надія Мосій. Це текстильна курочка, обожнюю такі речі, це виріб моєї колеги. Надію Анатолії Берецької. ну і зробити хорошу справу для, для сьогоднішньої виставки трошки. Сподіваюся, що це допоможе, допоможе нашим військовим. На вирученні з благодійного ярмарку кошти волонтери придбають теплий одяг і спальники для військових. Це зараз першочергове те, що дуже потрібно, те, що в нас регулярно просять. Ми вже не вперше замовляємо ці речі і зараз будемо також ще замовляти. Збираємо на це зараз кошти.